सौ मित्रों ने नमस्कार एप्रिल बेहजार तेवीस शिक्षक भर्ती में मोटा फेरफार आए टिक्षक अभिरूचि कसोटी जाहरात आज आएल टाट की परीक्षा में मोटा फेरफार सरकार श्री द्वारा करवाश नंबर एक प्राथमिक परीक्षा जो एम सीक्यू स्वरूप नंबर बे मुख्य परीक्षा वर्णात्मक स्वरूप ટી એ ટીએસ એટલે સેકન્ડરી આજે નોટિફિકેશન આવેલ છે જે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ગુજરાત રાજ્ય સેક્ટર એકવીસ ગાંધીનગર દ્વારા શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી માધ્યમિક માટે શિક્ષણ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર ઠરાવ ક્રમાંક 39-4-2023 राष्ट्रीय शिक्षण नीति बेहजार मिशन स्कूल ऑफ एक्सी लक्ष्य मुजब गुणवत्तायुक्त शिक्षण हेतु द्विस्तरीय स्वरूप शिक्षक अभिरूचि कसोटी टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट एट्ल के टाटना आयोजन बाबते ठराव कर आठसंधा राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा नि 152023 2023 उम्मेदारे हजार तेवीसवार जाहिरनामु प्रसिद्ध कर उमेद गुजरात डॉट जीओवी डॉट इन जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म नेट बेकिंग मार्फत 1. उम्मेदारेट बेकिंगी स्वीकार त्रेवी पांच तेवीस सुधी ले प्राथमिक परीक्षा एटम तबका परीक्षा प्रीलिमीनरी चार छ બે હાજર ત્રેવીસના રોજ લેવાશે અને મેઇન પરીક્ષા મુખ્ય પરીક્ષા જે વર્ણાત્મક લેખિત સ્વરૂપ તારીખ આઠ છ બે હજાર લેવામાં આવશે આ પરીક્ષાના વિષયો પરીક્ષા ફી શૈક્ષણિક લાયકાત કસોટીનું માળખું અભ્યાસક્રમ વગેરે બાબતો જાહેરનામામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તેમજ સરકારશ્રી દ્વારા થયેલ વખતો ઠરાવોની જોગવાઈ પ્રમાણે રહેશે શિક્ષણ વિભાગના ઠરાવ અને જાહેરનામું પરીક્ષા સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવશે અને આ અંગે ભરતી પસંદગી સમિતિનો નિર્ણય અંતિમ રહેશે પરીક્ષા સંબંધિત વિગતોની સતત માહિતી મેળવવા માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ની ઉપર એટલે કે ડબલ્યુ समझ वन औने टू सामान परिचय शुभ पूछा सीलेबस क्या प्रकार ना पासिंग मक्स के उमर मरिया के પ્રિલિમ અને મેઇન પરીક્ષાનું માળખું કયા પ્રકારનું છે પેપરસ્ટાઈલ અને નવા નિયમોમાં કઈ કઈ જગ્યાએ કેવા કેવા ફેરફારો થયેલા છે તે આ વિડીયોમાં જોઈશું ટાટ વન પ્રિલિમ પરીક્ષા એટલે કે પ્રિલિમ પરીક્ષા એમસીક્યુ પ્રકારની રહેશે વિભાગ એકની અંદર સો પ્રશ્નો સો ગુણ તમામ માટે કોમન વિભાગ બે સો પ્રશ્નો સો ગુણ વિષય આધારિત બસો ગુણ અને બસો પ્રશ્નો સમય ત્રણ કલાક ધોરણ નવ દસ ના વિષય વસ્તુ એમસીક્યુ હશે ટાર્ટ વીસ પ્રશ્નો પદ્ધતિ આધારિત હશે એટલે એસી વત્તા વીસ એટલે સો પ્રશ્નો જે વિભાગ બે ની અંદર રહેશે તેવી જ રીતે जवाब मार्क्स नेगेटिव सीस्टम रह प्रीम परीक्षा सिलेबस विभाग एक सामान्य अभ्यास सो प्रश्नों सौ गुण कोमन दरक विभाग અ જોઈએ પ્રથમ સામાન્ય જ્ઞાન અને શિક્ષણના વર્તમાન પ્રવાહો વીસ પ્રશ્નો વીસ ગુણ બ શિક્ષક અભિયોગ્યતા પાંત્રીસ પ્રશ્નો પાંત્રીસ ગુણ જેમાં ત્રણ વિભાગ આપેલા છે નંબર એક શિક્ષણની ફિલસુફી દસ પ્રશ્નો દસ ગુણ નંબર બે શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન પંદર પ્રશ્નો પંદર ગુણ અને નંબર ત્રણ વર્ગવ્યવહાર અને મૂલ્યાંકન દસ પ્રશ્નો દસ ગુણ ક જોઈએ તાર્કિક અભિયોગ્યતા જેના પ્રશ્નો પ્રશ્નો પંદર ગુણ ગુજરાતી ભાષાકીય પ્રામાણ્ય પંદર પ્રશ્નો પંદર ગુણ અને સો પ્રશ્નો સો ગુણ જેમાં અ વિષય વસ્તુ આધારિત જે છે એસી પ્રશ્નો એસી ગુણ અને બ વિષય વસ્તુ આધારિત પદ્ધતિના પ્રશ્નો વીસ પ્રશ્નો વીસ ये लायकात आप जुए तो ग्रेज्युएसन प्लस बी एड ए टाट एस एट सैकंडरी और ग्रेज्युएसन प्लस मस्टर डिग्री प्लस बी एड टाट एस ओब्लिक एच एस आपलूँ के हायर सैकंडरी लागू पड़े जे लोग बी एडला वर्ष में होम भरी सकते मित्रों हम टाटनी परीक्षा में सरकारशी द्वारा जो फेरफार कर विगतवार विडियो अंदर राष्ट्रीय शिक्षण नीति मुजब गए राष्ट्रीय शिक्षण नीति एन इजार वीस मद्यार्थी एक सदी कौशल्यों के कम्युनिकेशन क्रिटिकल क्रिएटिव थींकिंग प्रॉब्लम सोलविंग कौशल शिक्षकों आवा कौशल सज्ज हो आवश्यक विद्यार्थियों सर्वांगी विकास भविष्य में एवं शिक्षकों की जरूरत पड़ से साक्षरी विषय उपरांत के बहुशाखा की धरावता हो विज्ञान स्नातक पास साहित्यन ज्ञान होणिज्य स्नातक पास विज्ञान ज्ञान होनेयनना स्नातक पास वाणिज्यन ज्ञान हो जरूरियास्थित हो शिक्षकों साक्षरी विषय तजज्ञता विद्यार्थी सर्वांगी विकास में जरूरी एवं कम्प्यूटर व्यवसायिक शिक्षण चित्र संगीत कला खेलकूद वगैरह जुवा कौशल्यों शीख सक्षम हाँ બદલાતા જતા શૈક્ષણિક વિશ્વમાં આગામી સમયમાં શિક્ષકોને પહોંચી વળવા વિદ્યાર્થીઓ તથા શિક્ષણના હિતમાં ઉપરોક્ત કૌશલ્ય ધરાવતા શિક્ષકોને ઓળખવાની એક ચોક્કસ પદ્ધતિ વિકસાવવી જરૂરી છે બદલાતા જતા શૈક્ષણિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં શિક્ષક प्रतिभा त्रिभाषी सूत्र मुझे प्रभुत्विघन हो जरूरी, छे। आवा पन, वदू सगन होई, ते जरूरी छे। है उपरोक्त मुजबना ज्ञान आतर शाखा की बहुशाखा की कौशल्य धरावता उम्मेदवार ने ओख एक चौकस परीक्षा पद्धति उचारण हेठी શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી ઉચ્ચતર માધ્યમિક ટાટ ના માળખામાં ફેરફાર કરવા માટે સમિતિની રચના કરવામાં આવેલ હતી ઉક્ત સમિતિ દ્વારા ત્રણ આઠ ઓગણીસ અને ત્રણ નવ સરકાર શ્રી ની સક્રિય વિચારણા હેઠળ હતી પુખ્ત વિચારણાના અંતે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ બે હાજર અને મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ લક્ષ્યો મુજબ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણના હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે ઉમેદવારોની ક્ષમતા ચકાસવા માટે સમયાંતરે દ્વિસ્તરીય સ્વરૂપ સાથે શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી અભિરુચિ કસોટી માટે નીચે મુજબની કાર્યપ્રણાલી અનુસરવાની રહેશે નંબર એક શિક્ષક અભિરુચિ કસોટીઓ ગુજરાત રાજ્યમાં નોંધાયેલી સરકારી અને ખાનગી માધ્યમિક શાળાઓમાં તથા સરકારી અને ખાનગી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં शिक्षक तरीके मध्यमिक उच्चतर मध्यमिक विभाग मुजबर अभिटी अभिवि कसौटी उच्चतर मध्यमिक शिक्षक अभिरुचि कसौटी मध्यमिक शिक्षक अभिरुचि कसोटी उच्चतर मध्यमिक लायकात धरावता उम्मेदवार ई उपरोक्त बे कसौटीओ आप सकते नंबर बी सक आयोजन शिक्षक अभिचि कसौटी आयोजन राज्य परीक्षा बोर्ड गांधीनगर द्वारा अभिविटी सूचना राज्य परीक्षा करी राज्य परीक्षा बोर्ड वक्त वक्त नक्की करें प्रमाण रह मा अर्जदारों की शैक्षणिक लायकात अ शिक्षक अभिवि कसोटी मध्यमिक સરકારી અને ખાનગી માધ્યમિક શાળાઓમાં સંબંધિત વિષયના શિક્ષક તરીકે સરકાર દ્વારા વખત થતા સુધારા વધારા સાથેની શૈક્ષણિક અને તાલીમી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જ આ શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી માટે ઉપસ્થિત થઈ શકશે બહુ શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી ઉચ્ચતર માધ્યમિક नोधायेलीमिकाओं में संबधित विषय शिक्षक तरीके उम्मेदारी करने राज्य सरकार द्वारा नक्की थे थ सुधाराव शैक्षणिकालीमी लायका धरावता उम्मेदवार जिक्षक अभिरुचि कसोटी मेटे उपस्थित थी सकते नंबर चार कसौटी विषयों शिक्षक अभिरूचि कसोटी मध्यमिक શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી માધ્યમિક અંતર્ગત ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક માધ્યમિક શાળામાં શીખવવામાં આવતા વિષયોની કસોટી યોજવામાં આવશે કસોટીના આયોજન સમયે આવશ્યકતા અનુસાર સરકાર શ્રીની પૂર્વ મંજૂરીથી નવા વિષયો ઉમેરી કે રદ કરી શકાશે બહુ શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી અંતર્ગત ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ માધ્યમિક શાળામાં શીખવવામાં આવતા પૂર્વ મંજૂરીથી નવા વિષયો ઉમેરી કે રદ કરી શકાશે નંબર પાંચ કસોટીનું દ્વિસ્તરીય સ્વરૂપ શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી પ્રાથમિક અને મુખ્ય એમ દ્વિસ્તરીય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સ્વરૂપની રહેશે અ પ્રાથમિક પરીક્ષા પરીક્ષા બહુ વિકલ્પ સ્વરૂપની રહેશે બ મુખ્ય પરીક્ષા આ પરીક્ષા વર્ણાત્મક લેખિત સ્વરૂપની રહેશે નંબર છ પ્રાથમિક પરીક્ષા પરીક્ષાનું સ્વરૂપ પ્રાથમિક પરીક્ષા બસો ગુણની એમસીક્યુ મલ્ટિપલ ચોઈસ ક્વેશ્ચન આધારિત હશે જેમાં સો ગુણ પ્રથમ ભાગ તમામ ઉમેદવારો માટે એક સરખો રહેશે અને સો ગુણનો બીજો ભાગ જે તે ઉમેદવાર જે વિષય માટે અરજી કરે છે તે વિષય આધારિત રહેશે બં વિભાગીસ માર્કસ નું નકારાત્મક મૂલ્યાંકન એટલે કે નેગેટિવ માર્કસ રહેશે નંબર સાત મુખ્ય કસોટી મેઇન એક્ઝામનું સ્વરૂપ પ્રાથમિક કસોટીમાં કટ ઓફ કે તેથી વધુ ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારો માટે જે વર્ણાત્મકલેખિત સ્વરૂપની હશે આ કસોટીમાં પ્રશ્ન પત્ર પ્રશ્ન પત્ર એક ગુજરાતી ભાષા ક્ષમતા ગુજરાતી માધ્યમ માટે સો ગુણ અથવા હિન્દી ભાષા ક્ષમતા માટે સો ગુણ અથવા અંગ્રેજી ભાષા માટે પ્રશ્નપત્ર બે વિષય વસ્તુ અને પદ્ધતિ શાસ્ત્ર સો ગુણ शैक्षणिक कार्य थतु होई, ते शालाओ शिक्षक तरीके निम ठरसे मध्यम कसोटी प्रश्न पत्र सरखा अथवा अलग रहो अभ्यास प्राथमिक मुख्य परीक्षा नुक्रमे परिशिष्ट एक परिशिष्ट रहुचि कसोटी में योग्यता प्राप्त करने परीक्षा राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा नक्की कराथमिक परीक्षा में मेलवना उम्मेदवार मुख्य परीक्षा आप सकते ब मुख्य परीक्षा कट ऑफ थी गुण मेवना अलग थी અરજી કરવાની રહેશે નહીં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા આવા ઉમેદવારોને મુખ્ય પરીક્ષા બેસવા માટે ઓળખપત્ર એટલે કે હોલ ટિકિટ ઓનલાઈન માધ્યમથી આપવામાં આવશે પરીક્ષા મુખ્ય પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા સાહીઠ ગુણ મેળવેલ ઉમેદવારોને મેરિટ લિસ્ટ સમાવેશ કરવામાં આવશે નંબર દસ શિક્ષક અભિરુતિ કસોટીના મેરિટ લિસ્ટની સમય મર્યાદા શિક્ષક અભિરુતિ કસોટીનું આયોજન સમયાંતરે કરવામાં આવશે કોઈ પણ વર્ષે યોજાયેલ શિક્ષક અભિરુચિ કસોટીના મેરિટ લિસ્ટ માન્યતા અવધી ત્યારબાદ લીધેલ શિક્ષક અભિરુચિ કસોટીના મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવે ત્યાં સુધી નંબર અગિયાર શિક્ષક અભિરુચિ કસોટીના મેરિટ લિસ્ટ ની ઉપયોગીતા બાબત આ કસોટીઓ નોંધાયેલી ખાનગી માધ્યમિક અને સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં તથા રજીસ્ટર ખાનગી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં અને સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષક તરીકેની ઉમેદવારી કરવા માટે જરૂરી લાયકાત મેળવવા માટેની છે આ કસોટી શિક્ષક તરીકેની પસંદગીનો હક પ્રસ્થાપિત થતો નથી બોજના અંતર્ગત કોઈ સંસ્થા તેઓના નીતિ નિયમો અનુસાર યોગ્ય લાગે તો જરૂરિયાત મુજબ આ મેરીટ લિસ્ટ ઉપયોગ કરી શકાશે નંબર બાર હયાત શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી બાબત શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી અંગેના પ્રવર્તમાનિકા એક્ઝામ આ કસોટી બે વિભાગમાં રહેશે વિભાગ એકમાં સો પ્રશ્નો રહેશે તથા વિભાગ બે માં સો પ્રશ્નો રહેશે આ કસોટીમાં કુલ બસો પ્રશ્નો રહેશે અને પ્રશ્નપત્રનો સળંગ સમય એકસો મિનિટનો રહેશે આ કસોટી બહુ વિકલ્પ સ્વરૂપની દરેક પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ચાર વિકલ્પ આપેલા હશે તેમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે આ કસોટીના મૂલ્યાંકનમાં ખોટા જવાબ દેટ પોઈન્ટ ગુણ નકારાત્મક મૂલ્યાંકન રહેશે વિભાગ એક સામાન્ય અભ્યાસ 100 પ્રશ્નો 100 ગુણ જેમાં શિક્ષણના વર્તમાન પ્રવાહો વીસ પ્રશ્નો શાસન તંત્ર રાજ્ય અને દેશ પ્રવાહો માળખું વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ખેલકૂદ અને રમતો મહાન વિભૂતિઓ દેશ સંગીત અને કલા ભારતનો ઇતિહાસ ભારતની ભૂગોળ વર્તમાન પ્રવાહો વગેરેની જાણકારી नंबर बह शिक्षक अभियोग्यता प्रश्नों पांच गुण जिक्षणसूफी दस प्रश्नों दस गुण केड़वनी हेत। न हेतुओ सामिक व्यक्तिगत विशिष्ट केलवनी स्वरूपों औपचारिक अनौपचारिक अधिक निरंतर दूरवर्ती शिक्षण विचारधारा आदर्शवाद प्रकृतिवाद व्यवहारवाद नंबर मनोविज्ञान पंद्रह पंद्रह वृद्धिवस्था शैक्षणिक मनोविज्ञानी पद्धति व्यक्ति बचा विशिष्ट बाढ़ व्यक्तित्व रस मनोवल अभियोग्यता नंबर त्र वर्ग व्यवहार मूल्यांकन दस प्रश्नों दस गुण वर्गव्यवहार मूल्यांकन ब्लूम सहितमी અને આંકડા શાસ્ત્ર શિક્ષણ અને ટેક્નોલોજી ક્રિયાત્મક પ્રશ્નો પંદર ગુણ જેમાં વ્યાકરણ જોડણી વિરોધી સમાનાર્થી શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ વિરામ ચિહ્નો અને પર્યાયી શબ્દો વગેરે સંક્ષેપ લેખન સાર સંગ્રહ सुधारण शीर्षक सारांश वगैरह चित्र आधारित प्रश्नोंगे हमें अपने विभाग बे खास विषय कसोटी सौ प्रश्नों सौ गुण जेब अषय वस्तु ऐसी प्रश्नों ऐसी गुण संबंधित विषय धोरण नौ दस न गुजरात રાજ્યના પાઠ્ય પુસ્તકનો અભ્યાસક્રમ પરીક્ષા કક્ષાની રહેશે પરીક્ષાનું માધ્યમ આ કસોટી ગુજરાતી હિન્દી અને અંગ્રેજી એમ ત્રણ માધ્યમમાં યોજવામાં આવશે ઉમેદવાર ત્રણેય પૈકી કોઈ માધ્યમ પસંદ કરી શકશે જેઓએ જે માધ્યમમાં પ્રાથમિક પરીક્ષા પાસ કરી હશે એ જ માધ્યમમાં મુખ્ય કસોટી આપવાની હવે જોઈએ આપણે ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ આ કસોટી બે વિભાગમાં રહેશે બે માં સો પ્રશ્નો રહેશે આ કસોટીમાં કુલ બસો પ્રશ્નો રહેશે અને પ્રશ્નોપત્ર નો સમય એકસો મિનિટનો રહેશે આ કસોટી બહુ વિકલ્પ સ્વરૂપની એટલે કે એમસી પ્રકારની રહેશે આ કસોટીના બંને વિભાગનું સળંગ એક જ પ્રશ્નપત્ર રહેશે દરેક પ્રશ્નનો એક ગુણ રહેશે દરેક પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ચાર વિકલ્પ આપેલા હશે તેમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે આ કસોટીના મૂલ્યાંકનમાં ખોટા જવાબદી પોઈન્ટ પચીસ ગુણ નકારાત્મક મૂલ્યાંકન રહેશે વિભાગ એક સામાન્ય અભ્યાસ સો પ્રશ્નો સો ગુણ અ સામાન્ય જ્ઞાન અને શિક્ષણના વર્તમાન પ્રવાહો વીસ પ્રશ્નો વીસ ગુણ बंधारण मूलभूत फरजों गुजराती साहित्य राजनीति शासन तंत्र राज्य देश प्रवाहो मिज्ञान टेक्नोलॉजी खेलकूद रमान महान मा, विभूति संगीत कला भारत न इतिहास भारत भूगोल वर्तमान प्रवाहो वगैरे विभाग बह शिक्षक अभियोग्यता पीस प्रश्नों पांत गुण जेम एक शिक्षण दस प्रश्नों दस गुण हेतुओ सा शैक्षणिक मनोविज्ञान जेम पंदर प्रश्न पंदर गुण वृद्धि विकास करूण अवस्था शैक्षणिक मनोविज्ञानी पद्धति वैयक्तिक भिन्नताओ अध्यन बुद्धि बचा प्रयुक्ति प्रेरणा विशिष्ट बाढ़ વ્યક્તિત્વ રસ મનોવલણ અભિયોગ્યતા વગેરે નંબર 3. વર્ગ વ્યવહાર અને મૂલ્યાંકન 10 પ્રશ્નો દસ ગુણ વર્ગ વ્યવહાર મૂલ્યાંકન બ્લૂમ ટેક્સોનોમી સહિત અને આંકડા શિક્ષણ અને ટેકનોલોજી અને ક્રિયાત્મક સંશોધન કો તાર્કિક અભિયોગ્યતા પંદર પ્રશ્નો પંદર ગુણ ડ ગુજરાતી ભાષાકીય પ્રાણીય લેખન વાંચન કથન શ્રવણ કૌશલ્ય પંદર પ્રશ્નો પંદર ગુણ व्याकरण जोड़नी विरोधी सामना शब्द समूह संक्षेप ले अंग्रेजी भाषा जाोरण बार सुधी पंदर प्रश्नों पंदर गुण व्या। सामान्य व्याकरण भाषातर स्पेलिंग सुधारणा करवी शब्द रचना चित्र आधारित प्रश्नों वगैरे विभाग बे खास विषयटी जो प्रश्नों सौ गुण विषय वस्तु कंटेटी प्रश्नों विषय गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तक नभ्यास परीक्षा न अभ्यास विषय वस्तु कठिनतातक कक्षा बो विषय वस्तु आधारित प्रश्न न प्रश्नों પરીક્ષાનું માધ્યમ આ કસોટી ગુજરાતી હિન્દી પરિશિષ્ટ બે મુખ્ય કસોટી એટલે મેઇન એક્ઝામ જે વર્ણાત્મક લેખિત સ્વરૂપની રહેશે માધ્યમિક વિભાગની આપણે વાત કરીએ તો પ્રશ્નપત્ર એક ભાષા ક્ષમતા જેમાં અ ગુજરાતી ભાષા ક્ષમતા સો અથવા હિન્દી ભાષા અથવા અંગ્રેજી માધ્યમ માટે સો ગુણ પ્રશ્ન પત્ર બે વિષય વસ્તુ માટે અરજી કરી હોય તે વિષય માટે અરજી કરેલ હોય પ્રશ્નપત્ર રહેશે આ મુખ્ય કસોટીના બે પ્રશ્નોપત્રો રહેશે પ્રશ્નપત્ર એકમાં ગુજરાતી હિન્દી અંગ્રેજી સજ્જતાના સો ગુણ રહેશે તથા પ્રશ્નપત્ર બે માં વિષય વસ્તુ અને વિષય પદ્ધતિ સજ્જતાના સો ગુણ રહેશે આમ આ મુખ્ય પરીક્ષા બસો ગુણ ની રહેશે આ પરીક્ષામાં વિષય વસ્તુ સ્નાતક માટેનો સમય એકસો મિનિટનો રહેશે પ્રશ્નપત્ર બે માં સો ગુણ માટેનો સમય એકસો એસી રહેશે પ્રશ્નપત્ર એક ગુજરાતી સો ગુણ નંબર એક નિબંધ આશરે બસો થી ત્રણસો શબ્દોમાં વર્ણાત્મક વિશ્લેષણાત્મક ચિંતનાત્મક સાંપ્રત સમય પર આધારિત સંક્ષેપિકરણ આપેલ ગયું એક ત્રિયાશ ભાગમાં તમારા શબ્દોમાં સંક્ષેપ કરવાનો ત્રણ પત્રલેખન આશરે સો શબ્દો જેમાં અભિનંદન શુભેચ્છા વિનંતી ફરિયાદ વગેરે ઉપર કરવાનું રહેશે નંબર ચાર ચર્ચા પત્ર આશરે બસો શબ્દોમાં ચર્ચા કરવાની રહેશે वर्तमान पत्रमा प्रजा प्रश्न सांप्रत समस्याओ व्यक्तिगत अभिप्राय दर्शात चित्र नंबर सूचव जवाब लंबे एक रूढ़िप्रयोग प्रयोग ना अर्थ त्रस नीग्रह ओ नंबर चार छंद ओ पांच अलंकार ओ शब्द समूह मे एक शब्द सात जोड़ी सुधी आठ लेखन सुधी भाषा सुधी 9. સંધિ જોડો કે છોડો દસ વાક્ય રચના અંગો વાક્ય પરિવર્તન સો ગુણ કન્ટેન્ટ અને મેથડોલોજી પેડાબોજી એક મુદ્દા જવાબ આપો બસો થી બસો શબ્દોમાં પાંચમાંથી કોઈ ત્રણ દરેક ના ગુણ રહેશે કુલ ગુણ ભાર બે જવાબ આપો એકસો પચાસ થી 200 પચાસ શબ્દોમાં સાત માંથી કોઈ પણ પાંચ દરેક ના ચાર ગુણ વીસ ગુણ નંબર ચાર એક બે વાક્યમાં જવાબ આપો દસ ફરજિયાત આપેલા છે દરેક ના ગુણ એટલે ટોટલ વીસ ગુણ નંબર પાંચ હેતુલક્ષી પ્રશ્નો દરેક ના ગુણ ખાલી જગ્યા પૂરો જોડકા જોડો સાચા ખોટા સામે જોવો છો એ પ્રમાણે છે નજીવો ફેરફાર ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં કરવામાં આવેલો છે ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ પ્રશ્નપત્ર એક ભાષા ક્ષમતા જે સો ગુણ અને પ્રશ્નપત્ર બે વિષય વસ્તુ કન્ટેન અને પેડાગોજી મેથોડોલોજી પદ્ધતિ શાસ્ત્ર બે પ્રશ્નપત્ર અલગ અલગ રહેશે પ્રશ્નપત્ર એકમાં સો ગુણ માટેનો સમય એકસો મિનિટ અને પ્રશ્નપત્ર બે માં સો ગુણ માટેનો સમય એકસો મિનિટનો રહેશે પ્રશ્નપત્ર એકમાં ટોટલ પાંચ વિભાગની અંદર આખું પ્રશ્નપત્ર નું વિવરણ કરવામાં આવેલ છે જે સો ગુણ આધારિત છે અને અથવાની અંદર અંગ્રેજી માધ્યમ માટે પણ નીચે આપેલું છે तरबाद आप ज प्रश्न पत्री विभान कर जवाब आपो बसो बो पचास शब्दों में चौबीसगुण नंबर बे माग्या प्रमाण जवाब आपो एक सौ पचास धी बसो शब्दों में चौबीसगुण नंबर त्रन माग्या प्रमाण जवाब आपो सो धी एक सौ पचास शब्दों चार एक जवाब आप दस फरजिया दरकु खाली जगह तो आरी आ रीते सरकार श्री द्वारा नो बेहजार तेवीस आंबली बन सोटिफिकेशन आलू है फॉर्म तो आप आडियो अंदर जो ठराव एनी विगतवारर्चा कर मालखू विगतवारीडीएफ है विडियो ने डिस्क्रिप्सन में मुकवा है सौ मित्रों खूब खूब आभार थैंक यू थैंक यू वेरी मच